Cαλώ ήρθε, στον κόσμο το σκάρτο. Πολλά είναι τόσο λαμπερά. Τι καλά. Καλώ ήρθε, Μαρία, στον κόσμο το σάπιο. Είναι τιμή και χαρά. Είναι γίνεις Και στη ζωή απ' το μπουκάλι κι σε την άλλη να σου λέει τη χάλι μονάχα εσύ νιώθεις τη άλλη. μονάχα Δόμα. Στον κόσμο το σκάρτο Που είναι τόσο μπερά, Τι καλά Καλώ ήρθες Μαρία Στον κόσμο τον σάπιο Είναι τιμή Και χαρά Πού θα γίνεις κυρία Και στη ζωή το μπουκάλι για σε την άλλη να σου λέει τη χάλι Πονάχα εσύ νιώθεις τη ζάμη